Ma sita mi uru kalpana tra luna mihivi obu සපත් පැද වැලෙක පෙරලුනා මිහිරියේ ඔබට වෙන්දුණු ප්‍රේමයේ di manak matu sulangi selene sati sita pamara tudaku malpeti matu liyai pimp kata upat keles amatan ne noheka galu sita daya bara ਸ xenੀ ਸ� ੱੱ નੀ ચੱ੣ હੱੱੱ ન੦ੀ ખੱੱન� ભੂજ્ ન�ોહ�ન્ને નੇ નੇ ન�્શੱ ન�્વન્ન્ને ન� ન�� ન�ੇ નੇ න්නේ මයූරෙක් මයූරියකගේ රඟුමගෙන සිතා tudin tudaga bethunu pemak age igamu sitha ubba රිසී කිමතගත් සිතා මා මියුරු කල්පනා රස පාල වැලට ආසිත මීරු කල්පනා